שלום וברוכים הבאים לביקור בפגס והשבוע שאלות של ילדים קטנים האם מדהה יכולה לענות עליהן? you can't answer a kid's question they don't accept any answer a kid never goes oh thanks i get it they fucking never say that they just keep coming more questions why why why Until you don't even know who the fuck you are anymore at the end of the conversation it's an insane deconstruction כвар משחחרה הנושט, המין האנושי שואל שלא אחד גדול. למה? למה יש ברכים בשמים? למה זה ברגלובש את פיג'מה? למה דברים מתרחשים וקורים? למה הירד גשם משנה באוד שבשנה שעברה היא במצורת? למה? למה? למה? זה תלה שלו רק מתרדגים ילדים, מאצבנים יותר ופחות. המוח שלנו מחונן לציורי תבניות, ותמיד שאנחנו מזעימים זה שיתבנית. הסדרות בתeva מידיית אנחנו מchemasים את הסיבה שלה. פעם שראינו בрак בשמים, היום כשאנחנו רואים ברק בשמיים אנחנו משתמשים במסגרת מחשבתית אחרת, במסגרת המדעית, היא טוענת שברקים קורים בגלל הפרשי פוטנציאלים, יונים חשמליים, בלה בלה בלה, כה נפנופי ידיים הנקודה היא שאנחנו מאמינים וחושבים ויודעים שזה הסבר יותר טוב מסתם סיפור על אל גחמני שכועס על הבן שלו או עלינו או על איזשהו קורבן שישתבש. זה לא רק בנוגע לברקים, באופן כללי בנוגע לטענות עובדתיות על העולם אנחנו מאמינים שהמסגרת המחשבתית המדעית נותן תשובות הרבה יותר טובות מפעם ומסבירה דברים הרבה יותר טוב והרבה יותר לעומק מפעם למה האבנים נופלות למרכז גדור הארץ? לא בגלל שזה בטבע שלהם או שהן זה או איזה שהוא ממבו ג'מבו כזה שהם לפני או אחרי הריסטו אלא הן נופלות בגלל איזה שהוא כוח כבידה שאנחנו יכולים לקמת אותו, לשים אותו במשוואות, זה באמת המצב האם באמת המדע מסביר דברים יותר טוב מפעם האם המדע מסביר דברים בכלל עכשיו שעוד תביני אותי לא נכון אני מאמין מאוד מאוד גדול בשיטה המדעית ובמדע עצמו בכל גוף הידע הנקי שהוא נותן. ובשיפורים האינסופיים שהוא מהווה בחיים שלנו תסתכלו מסביבכם, חוץ מהמחשב והווידאו הזה כמובן כל דבר כנראה בחיים שלכם חייב את קיומו לשיטה המדעית ולהתקדמיות המדעיות המדהימות של 200 השנה האחרונות הנה משהו שאני אוהב להיזכר פה בכל פעם שאומרים לי שהחיים פעם היו טבעיים יותר וטובים יותר לפני המהפכה התעשייתית והעידן התעשייתי וכו' הרבה פעמים נותנים סיפורים על משך חיי האדם, מים נקיים וכל הדברים האלה אבל הנה הנקודה שאני אוה תיכנסו עם מכונת זמן ותעיסו לכל נקודה לפני 200 השנה האחרונות, איפה שאתם תנחתו, לא יהיה לכם נייר תואלת. נפסד. המדע מתאר את המציאות באופן מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד ניתן לשליטה ומאוד ניתן לחיזוי, וזה מה שמאפשר את כל ההתפתחויות הטכנולוגיות שמסביבנו. אבל כל זה לא תלוי בשאלה האם מסביר את המציאות. האם הוא על השאלה למה ולא רק על השאלה איך? אז בואו נחשוב על זה שנייה, ונשתמש בדוגמה של הברקים. יש שם משוואות נהדרות שמתארות את כל המצב, ומחולות יכולות להסביר מה קורה בברק, מה באמת קורה באוויר, צעד אחרי צעד, ואפילו לא עצים לזה כל מיני תחזיות די מדהימות, כמו של שברקים בעצם נורים מהקרקע אל השמיים, ברגע שיש איזשהו חוט מחבר שיורד מעננים אל הקרקע. כל הדברים נפלאים ונהדרים, אבל אני טוען, ורבים וטובים ממני טוענים, שהם תיאור שולם יותר של המציאות, לא הסבר שלה. זה באיזשהו מקום היתרון של סיפורים על אלוהות כלשהי שמתוך גחמה כזאת או אחרת מורידה هي היא איזשהו סוכן בעולם שנפרד וחיצוני לעולם עצמו. בהסבר המדעי זה לא בדיוק עובד ככה. ברגע שיש תיאור שלם של העולם עם היונים וכל הכוחות החשמליים שעובדים, כבר אין בחירה חופשית ואין איזשהו סוכן מאחורי הקלעים שמאווה לסיבה לברק. אנחנו רק יודעים הרבה יותר טוב למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים ברק. אבל, וזה ניואנס מאוד מאוד חשוב, זה תיאור, לא הסבר, זה חלק מהמציאות, לא עומד מאחוריה ומניע אותה. הדבר הזה לא יכול ברור יותר מבמה שנחשב ובצדק לחגיגה של הישג מדעי בזמנו, חוקי התנועה של ניוטון. הוא את כל המשוואות האלה מתוך פשוט טבלאות נתונים ענקיות, אלה חוקים שנמצאו במספרים, אין איזושהי יומרה להסביר את הטבע או למה הדברים האלה קורים ככה. פשוט ישו המון נתונים לגבי איך גופים זזים, ואלה המשוואות שעולות מהנתונים האלה. אני בטוח שכולנו נסכים שטבלעות נתונים ענקיות לגבי לדוגמה זמני הגאות והגובה של הגלים, הם לא הסבר ללמה מתרחשת גאות. באופן דומה, המשוואות תנועה של ניוטון שכוללות את המסה שהירח וכדור הארץ, ומאפשרת לנו לחזות את הכוח ואת הגובה של הגלים, לא מסבירות בעצם כלום. זה רק תמצות הרבה יותר יפה של אותם תבלעות נתונים שאנחנו מכירים. זה רק הופך שלנו ליותר עשירה ויותר רחבה, בלי להסביר מה עומד מאחוריה. עכשיו, חוקי התנועה של ניוטון ובצדק נחגגו כפסגה של הישג מדעי. אם זה לא מסביר כלום, מה כן מסביר? האם המדע בכלל יכול להסביר משהו? זאת שאלה מעניינת, בוא ניח שנייה להגדרה של מדע במילון. הנה יש פה כמה סעיפים, ואפשר להיכנס לכל אחד מהם בפירוט. הם מסבירים הרבה מאוד לגבי אה, סידורים סיסטמטיים של מידע, תמצות של חוקים אוניברסליים, אבל יש מילה אחת שלא מופיעה בכל התיאור של מה זה מדע. הסבר, explain, המילים האלה לא מופיעות בשום מקום. הפער הוא בציפיות שלנו מהמדע. יש שם את התחושה כאילו שהוא אמור להסביר את המציאות, בזמן מנסה. הוא רק מנסה לתאר אותה באופן יותר סיסטמטי ויותר רחב. טוב, אז זה אנטיק ליימקס לכל הסיפור. הנקודה היא שזה לא תמיד היה ככה. המין האנושי באמת ניסה במשך המון זמן לענות על שאלות למה, ואפילו לעשות את זה במסגרת של מה שהיה בזמנו, המקדים למדע, המסגרת שמתוכה התפתחה המסגרת המדעית. הבעיה היא שבכל פעם שאמדר ניסה להאות על שאלות למה, הוא מצא את עצמו מתעסק במטאפיזיקה, בדברים שעומדים מאחורי העולם וצריך לנחש לגביהם כאלה דברים לדמיין אותם, אבל הם לא באמת נחוצים לתיאור של המציאות. הנקודה היא שמאז היו יותר ויותר הסקולות שיתחילו להתייחס לזה בצורה, אולי זה לא באג, אולי זה פיצ'ר. אם אתם זוכרים בפרק קודם דיברתי על מעגל וינה והמאבק שלהם למסד לוגיקה פוזיטיביסטיט שאמרה שכל מה שאי אפשר לבדוק באופן אמפירי, לא שווה התייחסות. זה קצה קיצוני של הסקאלה שאומרת שמדע לא צריך להנות על שאלות למה כי הם באופן בלתי נמנע לא ניתנות לבדיקה אמפירית ולכן מובילות לעיסוק במטאפיזיקה אז מה זה אומר על המיזם המדעי המודרני? בגדול מהרגע שהוא הפסיק לנסות לענות על שאלות של למה נוצרה תמונה שהיא מאוד אגומה, מאוד עגומה או מאוד יעילה תלוי באיזה צד אתם בוחרים בסופו של דבר אנחנו חייבים להניח שקיימות סדירויות בטבע כי אם לא אז אין לנו מה לעשות פה ולא שווה בכלל להתאמץ מרגע שאיתרנו אותם נוכל לחמת אותם ולהפוך אותם לחוקים תמציטיים ומהחוקים האלה נוכל לגזור תחזיות ונוכל להשתמש בהם על מנת להטיב עם החיים שלנו הדברים האלה ייתנו לנו תחושה של שליטה והם ייתנו לנו תחושה של משמעות וביטחון התחושות האלה יהיו שגויות, אבל בסופו של דבר החיים שלנו השתפרו בעקבות המאמץ הזה ותחשבו על זה, אתם לא מעדיפים לחיות בעולם שבו יש נייר טואלט? והפעם בפינת המלצה קידום עצמי חסר בושה הפרק השבוע היה תמצות מאוד חלקי ומאוד קצר של ההרצאה שהעברתי באייקון זאת גם ההזדמנות להגיד תודה רבה לכל מי שהגיע להרצאה ולכל מי שאמר לי שלום בזמן שהייתי בקנס. אתם מוזמנים לראות הרצאה הנוספת שלי שכבר הועלתה ליוטוב לפני זמן מה במסגרת ספקנים בפה בתל אביב והרציתי על ציוט וקונפורמיות וההרצאה הועלתה באדיבות ארגון הספקנים בישראל עד כאן הפרק לשבוע הזה, ותודה רבה לפרופייל 972, על היערות שלו על פרק 4, על הפרק על המים, בהיערות שלו הוא סקר הרבה מהתכונות הנוספות שהופכות מים לחומר כימי ייחודי וקריטי לקיום חיים כמו שאנחנו מכירים אותם. אז תודה רבה על הנוסף, ו... במידה וזה מעניין אתכם תיכנסו לסרט ותראו את התגובות אם גם לכם יש הרחבות או הערות על הפרק הזה או על פרקים אחרים אתם מוזמנים להשאיר אותם בתגובות כרגיל אל תשכחו להירשם לי עדכונים על מנת לקבל התראות על הפרקים הבאים ובמידה ואתם מעדיפים אימייל או RSS יש לינק בתיאור הסרטון למטה שדרכו תוכלו לעשות הרישום הזה אז עד לכאן השבוע, הבא אבל לא בשום דבר שובר